السلام علیکم فرینڈز امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے دوست آج اس ویڈیو میں میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں سی ایس فور ایلیون کی اسائنمنٹ نمبر ون کا سلیوشن جس کی لاسٹ ڈیٹ ہے ٹونٹی جون تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ساتھ ساتھ میں آپ کو اس کی ریکوائرمنٹس بھی بتاتا جاؤں گا اور ساتھ آپ کو سلیوشن بھی بنا کے دکھاؤں گا اس کا جو کوڈ فائل ہے وہ آپ کو ڈسکرپشن سے مل جائے گی وہاں سے آپ نے سمپلی ڈاؤن لوڈ کرنی ہے اور جیسے جیسے میں کر رہا ہوں ویسے کر کے اپنی اسائنمنٹ آپ خود بنا سکتے ہیں اگر کسی کو پھر بھی ایشو آئے تو آپ मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं मैं आपको हेल्प कर दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट जो भी कोई इशू होगा तो चलिए सबसे पहले आपने विजुल स्टूडियो ओपन करना है जो कि आपके पास इंस्टॉल होगा और मेन बात यह है कि विजुल स्टूडियो और है और विजुल स्टूडियो कोड जो है ना वो और चीज़ है ठीक है ये विजुल स्टूडियो है और विजुल स्टूडियो कोड ये होता है ये आ, आप जो है वेब डेवलपमेंट के लिए यूज़ करते हैं ये और चीज़ है ठीक है ये देख लें आप ये विजुल स्टूडियो है ठीक है इसे ओपन कर लेना आपने और असाइनमेंट की जो रिक्वायरमेंट्स है उसमें आपने कंसोल एप्लीकेशन बनानी है डॉट नेट फ्रेमवर्क बेस्ड पे ठीक है आ, उसके लिए सबसे पहले आपने करना है क्या आपने क्रिएट आ न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है उसके बाद आपने यहां पे कंसोल एप जो है वो सिलेक्ट कर लेना जो कि ये है डॉट नेट फ्रेमवर्क वाले ठीक है یہاں پہ آپ کے بھی ٹاپ پہ آ ہوگی کنسول ایپ اسے اپنے اوپن کر لینا ہے یہاں پہ جو آپ اپنے پروجیکٹ کو نیم دینا چاہتے ہیں وہ دے لیں اپنی آپ ویژو آئی ڈی لکھ لیں اپنا نیم لکھ لیں آپ کی مرضی ہے میں یہاں پہ آئی ڈی دے لیتا ہوں رینڈم آئی ڈی دے رہا ہوں اس کے بعد آپ نے یہاں سے اپنی لوکیشن سلیکٹ کر لینی جہاں پہ آپ اپنا پروجیکٹ سیو کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے میں نے یہ سلیکٹ کی ہوئی آلریڈی یہاں پہ آپ کا پروجیکٹ سیو ہوگا کریٹ کر دینا ہے ویڈیو کو پورا دیکھنا آپ کو جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ بھی بتا دوں گا تاکہ آپ کے نمبرز کٹنا نہ ہوں کیسے آپ نے سبمٹ کروانا ہے اسے وہ سب کچھ آپ کو اس میں میں بتا دوں گا اس کے بعد جب یہ آپ کے سامنے لے آؤٹ اوپن ہو جائے اس کے بعد آپ نے جو میں کوڈ آپ کو پرووائڈ کر رہا ہوں اسے اوپن کرنا ہے اس کو کنٹرول آل بریش کر کے کنٹرول سی کاپی کر رہا ہوں میں کاپی کرنے کے بعد آپ نے اسے سمپلی ادھر پیسٹ کر دینا اور یہ کوڈ جو ہے نا یہ جنید ملک آپ نے نام سنا ہوگا ان کا بنایا ہوا ہے میں تھوڑا بیزی تھا اس وجہ سے نہیں بنا پایا اس کا کوڈ تو صرف آپ کو بتانے کے لیے میں نے اس سے ان سے پرمیشن لی کنٹرول وی سے آپ نے اسے ادھر پیسٹ کرنا ہے پیسٹ کرنے کے بعد یہاں پہ ہم نے ہاں سوری یہاں پہ آپ نے ریفرینسز ایڈ کرنے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ یہ فام بیسڈ اپلیکیشن اس میں فام اور ویزوئل کا کام ہونا ہے تو اس کے لیے آپ کو کچھ ریفرنسز ایڈ کرنے پڑیں گے دیکھا ہمارے پاس ایڈرز آ رہے ہیں یہ ریمو ہو جائیں گے بھی سوری آپ کو میں نے پہلے بتانا تھا لیکن مسٹیک ہوگی یہ ریفرینسز کا آپشن آپ کے پاس ادھر آ رہا ہوگا ادروائز پروجیکٹ پہ جا کے ادھر بھی ایڈ ریفرینسز یہ دیکھیں یہاں سے اور یہاں سے اگر آپ کے پاس یہاں پہ نہیں شو ہو رہا تو یہاں سے آپ نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے اسے اوپن کرنا ہے اور یہاں پہ سرچ والی جگہ پہ آپ لکھنا ہے ڈرا uh, لکھنا ہے ادھر آپ نے باقی خود ہی آ جائے گا سوری ڈرا ادھر دو ہیں سسٹم ڈرا ڈرائنگ آپ دونوں ایڈ کرنے کو اس کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ اسے کرنا اوکے okay. سوری دونوں کو کلک کرنے کے بعد ادھر آپ نے لکھنا ہے سسٹم फॉर्म वाला आपने इधर करना फॉर्म लिख लेते हैं हमें सिंपल फॉर्म ये वाला सिस्टम डाट विंडोज डाट फॉम ठीक है इसे सिलेक्ट कर लेना आपने सेलेक्ट करने के बाद आपने ओके कर देना आ, और ये आपके रेफरेंसेज एड होकर देखें आपके जो इधर एरर्स शो हो रहे थे वो इधर से रिमूव हो गए ठीक है यहाँ पर मैं में ये फोर लिखा हुआ है ये जो आप प्रोजेक्ट नेम देंगे ना उसके अकॉर्डिंग इसे चेंज कर लें ठीक है जो भी आप अपने प्रोजेक्ट का नेम उसके अकॉर्डिंग इसे चेंज कर लें कुछ भी अपना नेम लिख लें या जो आपका दिल करता है जैसे कि इधर मैं लिख लेता हूं मैंने ऊपर आई डी लिखी है तो इधर भी मैं आई डी लिखूंगा एम सी वन नाइन नाइन जीरो ठीक थी। है आ, मैं इसे सेम आई दे रहा हूँ जो ऊपर दी है मैंने उसके बाद आपने इसे रन कर लेना दिखते हैं क्या बनता है और हैवी अप्लीकेशन है तो थोड़ा टाइम लेती है टेंशन नहीं लेनी है आपने यहाँ पे विज्यू की रिक्वायरमेंट ये है कि सबसे पहले आपने अपनी आई डी विज्यू आई डी एंटर करनी है ठीक है मैं इधर जो भी आपकी आई डी है उसे इंटर करना है ठीक है आ, उसके बाद ये रिक्वायरमेंट थी कि अगर आपकी आई डी का लास्ट डिजिट है رکیے میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے انٹر پریس کرنا ہے نا کہہ رہے ہیں آپ انٹر نمبر آف سبجیکٹس یہاں پہ ریکوائرمنٹ یہ تھی کہ اگر آپ کی آئی ڈی کے لاسٹ ڈیجٹ ون ہے تو اس اس میں دو پلس کر دیں مطلب تین کر دیں اگر دو ہے اس میں ایک پلس کر کے اس کو تین کر دیں مطلب کم از کم آپ کے سبجیکٹس جو ہیں نا وہ تھری ہونے چاہیے تو میرے دو ہیں نا میں انٹر پریس کرتا ہوں اور یہاں پہ فسٹ سبجیکٹ جو ہے اس کو جی پی ایس لکھتا ہوں تھری لکھ لیا انٹرپریس تھری پوائنٹ इंटरप्रेस ये देखें तीसरा मुझसे सब्जेक्ट वो ले रहा है क्योंकि तीन सब्जेक्ट मस्ट होने चाहिए इसमें 3.4 पॉइंट ले फोर लेता हूं और इंटरप्रेस करना है ठीक है इंटरप्रेस करने के बाद आपने ये जो डायलाग बॉक्स ओपन हुआ है इसे थोड़ा साइड पर कर लेना क्योंकि इसका आपको स्क्रीन लेना है बाद में यहाँ पर आपने कैलकुलेट पर क्लिक करना है और ये आपका سی uh, جی پہ کیلکولیٹ ہو چکا ہے یہاں یہاں پہ جو اب سیکنڈ ریکوائرمنٹ ہے وہ ہم نے اس کا ایک اسکرین شاٹ لینا ہے وہ ہم ادھر سے اسنیپ ٹول کا یوز کرتے ہیں یہ ہمارا اسنیپ ٹول ہو گیا نیو پہ کلک کریں گے اس کی شارٹ کٹ کی بھی ہے وہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں یہاں سے آپ نے اسے اس کا اسکرین شاٹ لے لینا ٹھیک ہے جتنی یہ ونڈو ہے اس کا یہ اسکرین شاٹ بنے گا اسے یوں اسکرین شاٹ لے کے کنٹرول ایس پریس کرنے جہاں پہ آپ اسے سیو کرنا چاہیں سیو کر سکتے ہیں میرا ایک فولڈر بنا ہوا ہے میں چلیں میں آپ کو ڈیسک ٹاپ پہ کر دیتا ہوں اسے سیو فور الیون ایس ایس فور الیون ایس کا نام دیتا ہوں میں سیو کر دیا ٹھیک ہے اب جو اس کی ریکوائرمنٹ وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ اسکرین شاٹ اس کے ساتھ جو ایک ڈاٹ سی فائل ہے وہ آپ نے سینڈ کرنی ہے وہ فائل کون سی ہے آپ نے جہاں پہ اپنا پروجیکٹ سیو کیا تھا نا اسے اوپن کرنا ہے ٹھیک ہے آپ کو جب ہم نے میں پروجیکٹ بنایا تھا نا آپ کو میں نے بتایا تھا کہ لوکیشن آپ نے سلیکٹ کرنی ہے تو وہ میں نے کر رکھی ہے یہاں پہ دیکھیں میں نے آ, یہ فور الیون پروجیکٹس لکھا ہوا ہے اسے اوپن کرنا ہے یہاں پہ یہ ہم نے ابھی بنائی ہے اسے اوپن کر لینا آپ نے اور یہاں پہ یہ فولڈر بنا ہوا ہے اسے اوپن کرنا ہے یہاں پہ یہ جو ہے نا پروگرام لکھا ہوا ٹھیک ہے اس کی ہم پراپرٹیز چیک کر لیتے ہیں اس کے ایکسٹینشن دیکھتے ہیں سی ایس ڈاٹ سی ایس یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہی وہ فائل ہے اس کو آپ نے رینیم کر لینا اپنی آئی ڈی کا نیم دینے سے ٹھیک ہے آئی ڈی جو تھی ہماری وہ ہمیں تو لکھ لیتے ہیں ایم سی ایک سو نوے نائنٹی زیرو تھری تھری زیرو تھری یہ ہم نے اسے دینا ہے اس کے بعد ہم نے جو کام کرنا وہ یہ ہے کہ ان دونوں کو ज़िप करना है हमारा ये एस एस है ना ये इसे हम इधर ले आते हैं ठीक है ये जो हमारा एस एस है और एक हमारी ये जो आईडी है इन दोनों को मैं सिलेक्ट कर लेता हूं शेयर पर क्लिक करता हूं और जिप ان دونوں کو ذپ کر لینا ذپ کرنے کے لیے یہاں پہ آپ کی آئی ڈی ہونی چاہیے ٹھیک ہے ایم سی ایک سو جو بھی آپ کی آئی ڈی ٹھیک ہے آئی ڈی دے کے بعد میں یہ آپ کی فائنل فائل جو ہے وہ بن چکی ہے اس کو آپ نے سمپلی باقی کچھ آپ نے سبمٹ نہیں کروانا بس یہ فائل آپ نے سبمٹ کروا دینی اور انشاءاللہ شاء آپ کے نمبر پورے آئیں گے امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک سبسکرائب اور شیئر کر دیجیے گا اور اگر کسی چیز کی سمجھ نہ آئے تو آپ مجھے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں یہاں واٹس نمبر موجود آپ وہاں پہ مجھے میسج کر سکتے ہیں واٹسپ نمبر آپ کو تھکنے پہ ملے گا تو اللہ حافظ دیجیے مجھے اجازت